السلام علیکم ویلکم ویورز ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصلہ ایوان کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ایک دم بندہ سویٹ پاٹ اور آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں لیک ویو پارک میں ڈبل بلڈی میں لیک ویو پارک میں کیا کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا جھولے دکانیں پارکنگ ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہاں پہ اگر آپ کل دفعہ آ ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ آسانی ہوگی چیزیں ڈھونڈنے میں ساتھ میں ویوز آپ کو میں ایک بات اور بتاتا چلتا ہوں کہ آج میں جا رہا ہوں سعودی عربیہ تو آج میرا ٹکٹ ہے انشاءاللہ نو بجے کی میری فلائٹ ہے انشاءاللہ بارہ بجے ہم پہنچ جائیں گے سعودی عربیہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ شاء پرسوں سے سعودیہ کے بارے میں بتاؤں گا تو ہم گھر سے نکل آئے ہیں گھر سے نکلنا بڑا ہی مشکل کام تھا بڑے سخت لمحات تھے وہاں کے ابھی آپ پلاسٹک کے ویوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں तो अभी हम लोग लेकिन पार्क में आ गए हैं झूले वगैरह आप देखें आ, बहुत इन्जॉय किया हमने इधर उधर घूमे हुए वो सारा कुछ किया तो ہم نے بہت انجوائے کیا اور ابھی ہم لوگ تھک ہیں اور واپس آ رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ کھانا وانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم عمانیہ ریسٹورینٹ میں آئے ہیں کھانے سے فارغ ہو کے ہم لوگ پھر ایئرپورٹ کی طرف نکلے ایئرپورٹ جائے اور پھر ہم نے کچھ پیسے بھی کرنسی کنورٹ کرے پاکستان انٹوریال اور اس کے بعد ابھی میں جا رہا ہوں الوداع پاکستان رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے دو سال بعد ایئرپورٹ کے اندر آ ہوں پہلے پاسپورٹ چیک کیے پھر سامان وغیرہ چیکنگ ہوئی ہے اس کے بعد پھر آگے لائن میں لگ کے پھر وزن وغیرہ کرایا سامان کا پھر آگے گئے پھر آگے چیکنگ وغیرہ کروا کے ابھی آگے آ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھیں فسٹ ٹائم ایروپلین کو اتنے غریب سے دیکھا ہے آپ بھی دیکھیں اور ٹکٹ وغیرہ بھی میرے پاس ہے اور ابھی جہار میں بیٹھنے کے لیے آ हाँ जी जहाज़ में बैठ गए और शेड भी बल्कि और यह बैठ के नज़र एंजॉय करें और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया लाइक भी करें ویلکم ٹو عربک کنٹری ریاض سعودیہ عربیہ کا یا رفیع اتنی ویڈیو دیکھنے کے بعد سبسکرائب نہ کیتا ہے کیڑا طریقہ تو پھر جلدی سے سبسکرائب کر لیں جہاز سے اترنے کے بعد تو میرے کزن مجھے لینے کے لیے آئے ان کے ساتھ جا رہا ہوں تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ مجھے کامیاب کرے اور میرے ساتھ ہی اٹیچ رہیے گا نیو ویڈیوز تک تاکہ سبسکرائب کر لیں اور بلائکن کو پریس کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ رہے تو انشاءاللہ شاء نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ فری معلوم